السلام علیکم دوستو دوستوں دو موضوعات ہیں اور دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ایک تو میرے وہ پیارے دوست جو متاثرین ہیں موبائل لون ایپس کے حوالے سے اور وہ بہت پریشان ہیں تو میں ان کے خبردار کر رہا ہوں تو اس کے حوالے سے گفتگو ہماری ہوگی اور دوسری گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے جو پاکستانیوں کے لیے کی نیندیں اڑا دینے کے لیے وہ خبر کافی ہوگی میں خط قطن آپ کی نید احرام نہیں کرنے کے موڈ میں لیکن ایک خبر ایسی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ہر گزرنے والا لمحہ یقینی جو موبائل ایپس کے متاثرین ہیں آپ کے لیے اساب شکن ثابت ہو رہے ہوں گے اور ان بائی حمیتوں کی طرف سے موصول ہونے والی کال کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہوگا جو یقینی کسی بھی نارمل اور اعصاب کے انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے حقیقت جو ہے تو یہ ہے کہ ان نوصر بازو نے آپ کی کمزوری کو خوب بھانپ لیا ہے آپ کو نفسیاتی بنیادوں پر بریک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہے آپ میں سے کچھ متاثرین ایسے بھی کمزور اعصاب کے ہیں جو ان کے سامنے ریت کی دیوار بنے ہوئے ہے اور یہی عمل ان کے حوصلوں کو بڑھا رہا ہے اس پر طلفۂ تماشا یہ بھی ہے کہ یوٹیوب پہ کچھ نہ سمجھ میرے دوستوں نے غلط غلط خبروں سے آپ کو ذہنی الجھن کا شکار کر رکھا ہے ان کی ویڈیوز دیکھ کر آپ یقینی ذہنی خلف شار کا شکار ہو کر پھر آپ پھر مجھ میری ویڈیوز دی ولاگس دیکھتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں اور میرا ہمیشہ آپ کو ایک ہی جواب رہا اور وہ تھا آپ کو حوصلہ بلند رکھنا اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی تلقین کرنا دوستوں میرے پاس کوئی ایسا نسخہ بھی تو نہیں تھا جو کسی ڈپارٹمنٹل سٹور کی سب سے میں خرید کر آپ کی ارسال کر سکوں یہ کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی لونس ایپس والے ہیں یہ آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے تھے نہ ہی ایس سی سی پی کا کوئی اختیار ہے کہ کسی کو قرضہ دینے کا اجازت نامہ یہ سراسر کھلا فراڈ ہے جو سرمایہ مائکرو فنانس نے شروع کر رکھا ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا ان بدماشوں کا سرخیل حبیب الرحمان ہے جس نے یہ تمام سب سیکشنز تمام یہ شاخیں تیار کی پھر اپنے ہی سدائے ہوئے سوروں کو کس کے جس جتھے کو آپ پر جلغار کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور آپ کو انہوں زچ کر کے شکست دینے پر تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا یہ دھمکے دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ کا شناختی کارڈ وہ معطل کر دیں گے آپ نے یہ بھی نہ سوچا کیا ان حرام زادوں کے پاس کوئی کون سے قانون کی اتھارٹی ہے کہ آپ کا وہ شناختی کارڈ وہ معطل کریں بہرحال یہ ساری گردڑ بھپکیاں تھیں اور آپ میں سے بہت سے دھڑت دھڑ خوف صدا ہو کر پیسے واپس کرنا شروع کر دیے لیکن قرضہ بڑھتا گیا اس کے بعد انہوں نے آپ کی آئی ڈی سے ڈیٹا ہیک کیا اور آپ کے دوستوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور آپ یہاں سے ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ باسنگ کی آپ کی پرن فلمیں بنانی شروع کر دیں تصاویر بنانی شروع کر دی آپ کو ارسال کی آپ اسی بیستی کے خوف سے لرزہ براندان تھے اور آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اس بار اس بار میں آپ بھی کر رہا ہوں اس کو آپ کو متنوع کر رہا ہوں ایک بات بھی جو انہوں نے ایک واردات اور ڈالنی شروع کر دی ہے توجہ فرمائیے جو کسی اور طرف ان کا ذہن ہے وہ جو لون ایپس کے متاثرین ہیں وہ میری طرف اس بات کو توجہ سے سنیں اور انہیں ایک اور واردات کا ڈالنے کا آغاز کر دیا ہے یہ آپ کی ایپس جن میں ایزی پیسہ فرس فسٹ پے جائز کیش فوری کیش یو پیسوں کو ہیک کر کے اپنا ایک نمبر سے موبائل نمبر سے اس کو اٹیچ کیا ہے اور اس سے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسیکشن شروع کر رہے ہیں کر چکے ہیں اور اس سے آپ پر قرضوں کا بوجھ پھر وہ بڑھاتے چلے جائیں گے جو آپ نے سرے سے لیا ہی نہیں ہوگا اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ ان تمام ایپس کو بند کریں فوراً اور اگر آپ کو ضرورت ہے ان ایپس کی تو پھر کسی اور نمبر اور شناختی کارڈ سے اس کو دوبارہ انگیج کریں اور اس کے علاوہ اس کی شکایت فوری طور پر سائبر کرائم میں بھی درج کروائیں اگرچہ سائبر کرائم کے حوالے سے میں نے بارھا ان کو بھی درخواستیں کی میں فزیکلی طور پہ بھی بارہا گیا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی لیکن کب تک کب تک وہ آپ سے چشم پوشش سے کام لیتے رہیں گے ان کے جرائم پر پردہ ڈالتے رہیں گے کب تک ان سے سمجھوتے کرتے رہیں گے اب ایک اور بات جو بڑی اہمیت کے عمل ہے ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دو ہمارے ایک دوست کا مجھے فون آیا اس نے کہا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جانے کی تو ہائی کورٹ والے میں تو ایک تکڑا وکیل انہوں نے کر لیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو بھی یاد رکھیے تکڑا وکیل ہو یا کمزور وکیل ہو بات تو اس اصولوں کی ہے قانون کی ہے جو ان قانون کے تحت ہم نے بات کرنی ہے وہ غریب وہ ایک ایسا وکیل جو نوجوان ہو بالکل لیکن وہ قانون کی اگر بات کر رہا ہے ان کلاسز کی بات کر رہا ہے اور وہ جو بہت تکڑا دس بیس بیس لاکھ روپئے فیس لینے والا وکیل ہے وہ اگر وکیل جو ہے وہ اگر قانون کی بات نہیں کر رہا ان شکوں کی بات نہیں کر رہا تو وہ بے شک آدمی ہے تو قانون ہی کی کلاسز کو سامنے لے کر چہروں کو دیکھ کر انصاف نہیں ہوگا نہ وکیلوں کو اعزاز لے لیں یا کوئی بہت بڑا برسٹر اٹھا لیں اگر وہ لکھ کروڑوں روپئے لے کر بھی آ, وہ ان کی تعویل پیش نہیں کر سکتا تو وہ کیس ہار جائے گا اس لیے ضروری ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ آب, ابھی کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے عوام آپ لوگ بالکل بے بس ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں سوائے کہ آپ نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنا رکھا ہے اور اس پر اپنا کتارسز کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ہو سکتا تو اس ضروری امر ہے کہ آپ ہائی کورٹ کی طرف فوراً رجوع کریں اور اگر آپ کو جس طرح میں نے کہا مجھے تو شرم آتی تھی کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی اس کے حوالے سے کوئی ادا کریں اس وقیل کو میں خاموش ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وکیل کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ہائی کورٹ آپ کے پاس ایک بہتر فورم ہے آپ اس کے پاس جائیں اور ریٹ دائر کریں ساتھ ہی میں ایک اور بھی بات کروں گا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور کل کے بجلی کے بریک ڈاؤن پر ان کی نیندیں حرام ہوئیں اور 18 گھنٹے گزرنے کے جود وہاں بجلی بحال نہ ہو سکی اس کے اوپر بڑی چیمیں گوئیاں ہوئیں پاکستان میں بجلی کا بریک ڈاؤن نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا اٹھارہ گھنٹے کے بعد اگر الیکٹریسٹی بحال ہوئی تو بھی حکومت کی جانب سے کوئی معقول وجہ نہ بتائی گئی کہ وزیر اعظم نے پھر اپنے مشیر کی زیر نگرانی کمیٹی بنائی تو اس معاملے میں تحقیق کر کے رپورٹ پیش کرے گی اس کے ساتھ ہی وزیر شہباز شریف صاحب نے قوم سے معافی بھی مانگی افواہوں کا بازار گرم رہا حکومت مخالفین نے اسے حکومت کی ناکامی کروانا لیکن کچھ لوگ ڈاکٹر ڈالرز کا مقام ملک میں ناپید ہونے کی وجہ سے پاور پلانٹس کو تیل نہ ملنے سکنے کی بسبب سبب قرار دیتے ہوئے ملک کو معاشی تباہی قرار دے دیا جس کا اظہار میں نے بھی اپنے ولاگ میں کیا تھا لیکن ایک وجہ جو میرے دماغ میں کل رات کو جھماکے کی طرح آیا اور کہ یہ پاکستان کے گڈو الیکٹرک ٹرانسپیشن پر ای ایم پی کا حملہ تو نہیں ہے تو جوں جوں اس پر میں غور و فکر کرتا چلا گیا میرا شک یقین میں بدلتا چلا گیا اور پہلا سوال عام بندے کے لیے آپ کے لیے یہ ہوگا کہ ای ایم پی کے بارے میں ہوگا کہ یہ کس بلا کا نام ہے تو یہ میرے دوستو الیکٹرو میگنیٹک پلس ہے جو جسے ترقی یافتہ ممالک بطور ہتھیار اپنے دشمن ملکوں کے خلاف اب استعمال کر رہے ہیں اس کے متعلق پہلی بار انکشاف دو ہزار پندرہ میں امریکہ کی کانگریس کے اجلاس میں ہوا کہ چین نے اس ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر لی ہے اور اس پر کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے یوں بعد میں اس وقت صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس کی حصول اور تیاری کے احکامات جاری کر دیے اور کیونکہ یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا چین کسی بھی وقت امریکہ کے الیکٹرک فائبر تنصیبات پر ای ایم پی کا حملہ کر کے اسے زمین بوس کر سکتا ہے اس ہتھیار سے کسی بھی ملک کے ٹرانسمیشن سسٹم کو تباہ کیا جا سکتا ہے اس سے اگرچہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جس طرح چین پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے شہر بمبے میں حملہ کر کے کئی گھنٹوں تک بجلی کا نظام اس سے منجمد کر دیا تھا ہتھیار کو روس نے یوکرین کے خلاف بھی استعمال کیا اور اس کا الزام عائد کیا جاتا ہے اور کہ اگرچہ روس نے اس کا اعتراف نہیں کیا لیکن نے دھمکی ضرور دی تھی اور یہ ہزاروں میل دور کسی بھی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ذرائع ابلاغ اور بجلی کے ترسیل کو تباہ کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس میں اب مزید اب جدت آ چکی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اٹھارہ گھنٹوں تک بجلی کا خاتمہ کسی اور پلانٹ کے بند ہونے سے ممکن نہیں کیونکہ ایمرجنسی کے لیے ڈیزل یا فرن ہمیشہ پاکستان کے پاس محفوظ رکھا جاتا ہے اور کسی بھی ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے فوری تدابیر اختیار کر لی جاتی ہے لیکن اس بار پاکستان کے ٹرانسمیشنس لائنس کا یوں مکمل منجمد ہونا اس لیے بھی کہ اس پر ای, ای ایم پی کا حملے کو ہم خارج سے امکان کرا نہیں دیا جا سکتا اور ویسے بھی دنیا اس ٹیکنالوجی پر دسترست جو ہے وہ چند ملکوں کو ہے جن میں روس ہے چین ہے امیرکا ہے نارتھ کوریا کو حاصل ہو چکی ہے لیکن ایسے حملے کا فائدہ کس ملک کو ہو سکتا ہے ایسا ہے تو پھر آپ سوچیں گے یقینی یہ بھارت ہوگا تو بھارت کے پاس تو ابھی یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ابھی کیا پھر کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہو اور کسی تجربے کی بھیڑ چڑھا کر اپنے کامیابی کا یقین کرنا اس کو مقصود ہو سوچئے گا بھی اس زاویہ نگاہ سے بھی کہ جس کو یہ تشت ازبام نہیں کر رہے جس کی رپورٹ میں شاید یہ بات وہ سامنے نہ لائیں ضروری ہے کہ ہم اس زمن میں بھی سوچیں کہ کیا پاکستان پر کہ ٹرانسمیشن لائن پر ای ایم پی کا تو حملہ نہیں ہو گیا اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان میں کے لیے ایک خطر کی گھنٹی بچ چکی ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے حکومت کے لیے ارباب بست و کشات کے لیے نعت کی نیندیں اچاٹ کر دینے کے لیے یہی بات ہی کافی ہوگی تو ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینے ہوں گے اس کا تدابیر بھی اختیار کرنی ہوں گی اسلام اپنے آرا سے ضرور نوازیے